Учасниця перформансу Ярина Затилкіна розповідає, грала роль маленької дівчинки, яка втратила своє життя через війну. Я вдавала дівчинку років 5-6. З міста, навіть не знаю, з міста гарячої зони. Там, де зараз йдуть бої. Мене надихнули всі ці жахливі новини. Я багато чую, бачу, як зараз страждають діти такого віку, як проходить, на жаль, як проходить їхнє дитинство. Викладачка Хмельницької школи мистецтв Олена Лежанська каже: для юних акторів театрального відділення цей перформанс пластичне зображення власних відчуттів реалій. Як передати обличчя, міміка, емоції, жести, музика, складнощі в емоційному стані, в енергетиці передавання цього всього, сутулі плечі, опущені голови, це стан, ну, в театрі ми це вивчаємо, пропущення саме, якщо всередині ти відчуваєш біль, то воно пластично закривається і, ну, Діти знають, які мають бути рухи, це біль, це закритість. Через міміку і жести актори намагались передати біль і сум втрат тих дітей, які втратили своє дитинство, батьків і рідних, каже головна режисерка Хмельницького міського будинку культури Марина Семенюк. Сам перформанс це в принципі одна подія. Діти, які їдуть, які є живі, але при виході ми оголошуємо: зупинка Буча, зупинка Ірпінь, зупинка Маріуполь, щоб символічно відобразити саме те місце, де загибло максимальна кількість тих дітей. Мені просто здавалося, коли от я формувала концепцію цього заходу, так, що це буде дуже, дуже символічно, що душі цих дітей і досі живуть серед нас, і душі цих дітей їздять в транспорті, спілкуються зі своїми мамами, спілкуються з людьми, які, які є мешканцями міста. Актори завмирають, символізуючи дітей, які померли, каже Марина Семенюк. Четверте червня. День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації, завершили перформанс на майданчику біля кіне-театру ім. Тараса Шевченка. Побачивши сотні смертей, ми ніколи не пробачимо. Тетяна Ворожцова, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький. Ми не